Я не є тіло, але в мене є тіло, я не є мої емоції, мої страхи, мій сором, але в мене є ці емоції, я не є моє его, я не є мої думки, в мене є думки, в мене є его, але я, те, що є я, можу все це формувати, колаборувати, поєднувати, стілювати, спостерігати за цим, вирощувати любити, вилюблювати. Ось що є я. І ось це вище я, яке називається свідомість, воно ось тут.